با وفا ایک یار ہا ہو میرہ بہو زیادہ پیار ہا ہو میرہ میں بھی تنگ ہم پیار دی کو جا کنو یار وی لاچار ہا ہون میریہ مل ونیتا آکھ دیمی جار کن او جرائت بار ہا ہون جی چھٹا ہر روز دے جھڑے کنو روز دا تقرار ہا ہون میریہ زندگی کو آکھ آیاں الودا سر میں ریتے بار ہا ہون میریہ تو سمجھ دیں باج تیرے خوشمی ساگنان دشوار ہا ہون میریہ کیا لساما یار بارے پیار دے ریت دی دیوار ہا ہو نہیں رہا وقت ہاں تا یار میری جھوک پہ ڈھی آئی بازار ہا ہو نہیں رہا ایک دیوانہ میں نہ ہم جگ جگہ شاہکار ہا ہو نہیں